Trubek, trubek, trubek, trubek, trubek. Jsi v squas. Jsi v squas. Jsi v squas. Jsi v squas. Jsi v squas. Já, já, já. Já, Dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, tam dolů dlouhá, dlouhá, dlouhá, Už dlouhá, dlouhá, dlouhá, tam dolů dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, další dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, dlouhá, že jsem měl depresioná, teď mi faj, teď mi faj, teď mi faj, teď mi faj, teď mi faj, teď mi dobře, líbneš tobě, ale říkám, že jsem měl dobrou minulost, že jsem to měl lehý zprobat to, já už jsem nechci koukat na spadek, padek, protože jsem byl blbec, blbec, blbec, hey. blbec, proba, proba, proba troubak, troubak, troubak, troua, troubak, troubak, troubak, ja, ja, ja troubak, troubak, troubak troubak, troubak wow, wow ale stejně nedám ti props nedám ti props, aahaa nedám ti props, aahaa jsi mi uprdila já co se týká tu zprávu, to je tira alfon, ale nás povědom nežádnou. Protože většina lidí ten nemyslí vážně. To předtím jsem věřil každý kdo ho co si dá na kam Teď už ne, strobák, strobák, strobák, už se nesmí vracet na spa a tak. Byl jsem blbec, blbec, blbec, haha, strobák, strobák, strobák. Oh, oh, už se nesmí vracet na spa a tak. Protože jsem byl blbec, blbec, blbec, strobák, strobák, strobák. Draw back, throw back True break, yeah